בואו נראה אם יוכל ליישם את מה שלמדנו בשאלה מיוחדת שהמצאתי. נבנה את המעגל. יש לי את הנגד הזה כאן במערך מקבילי. אני אעשים מספרים שעודים יפה, שלא זה 4 אום. עכשיו יש נגד נוסף כאן, שהוא 8 אום. ויש עוד נגד כאן שהוא 16 אום ואז יש לי עוד נגד זה אום אני חושב שהמספרים הסתדרו זה 16 אום עכשיו, בטור עם זה יש לי נגד של אחד אום ואז במקביל לכל זה עכשיו אתם יכולים לראות כמה שהמעגל מיוחד יש לי נגד של שלושה אום בואו נגיד שיש עוד נגד כאן נעשה זה פשוט אחד אום. נגדיר עכשיו מהו מתח הסוללה. כך שזה לא יהיה זה הידק החיובי וזה הידק השלילי. נגיד שהמתח הוא 20 וולט. אני רוצה לחשב מהו הזרן הכולל במעגל בנקודה הזאת. פירוש שזה יהיה שונה מהזרם בנקודה הזאת, נקודה הזאת, נקודה הזאת, נקודה הזאת, כל הנקודות השונות האלה. אך זה יהיה שווה לזרם הזורם בנקודה הזאת. מהו I? הדרך המשותה ביותר לחשב את זה? לך שבהם על ההתנגדות השקולה. ברגע שנדע מה ההתנגדות השקולה, כל המערכת הזאת נשתמש ברחוק אום ונקבל את הזרם. בואו נתחיל בחלק הפשוט ביותר. נחשב את ההתנגדות, השקולה של ארבעת הנגדים שבמחבי. אנחנו יודעים שאחד חלקיית נגלהת שכולה שווה ל, שווה לרבו ו Odds שמנית ו Odds ששישים ו Odds אחד ל 66, מחבר שברים חלקי 66. סימוחה נמוכותה, אחד חלקי ארבע אבו, אבו, אבו, שתיים, ופעמיים אחד זה 8 חלקי 16 שווה לחצי. כשההתנגדות השקולה היא שווה לשתיים, הצירוף המקבילי של כל הנגדים האלה שווה לשני אום. נמחק את זה ונפשט את הסמקות. זה. כל נגד, כאן... שני אום. ניבטתי כאן קצת חוט, אני רוצה לוודא שאין נתק. בצורה די פשוטה הפכתי את המערכת המסובכת למשהו הרבה יותר פשוט. עכשיו, מה היה התנגדת השקולה של הנגד הזה והנגד הזה? כן, בטור, אנחנו יודעים שנגדים בטור, פשוט מתחברים, נכון? הצירוף של הנגד הזה של שני אום ועוד הזה של אחד של כולי נגד של שלושה אום. נמחק ונפשט. אנחנו מוקבים את סירוף נכון? היינו שני אום שפישתנו קודם, ואז עוד אחד אום. היינו שני אום ואחד אום בטור, וזה הופך פשוט לשלושה אום. זה מתחיל להיות הרבה יותר פשוט. מה ההתנגדות שני הנגדים האלה? 1 חלקי צירוף ההתנגדויות שווה לשליש ועוד שליש למה זה שווה? זה שווה לשני שליש 1 חלקי ההתנגדות לשקולה שווה לשני שליש אז R שווה 3 חלקי שתיים שלושה חצאים או 1 וחצי נכון? נמחק ונחשט את הסרטור. כל הדבר הזה שלושה אום במקביל, עם עוד שלושה אום, שהכול הנגד שהתנגדותו 1.5 אום. נסה להבין מה קורה כאן, בסדר? אלה שני נגדים של שלושה אום. יש לנו שניים כאלה, כלומר, אנחנו מגדילים 2, את הצינור שבו האלקטרונים יכולים לעבור, נכון? זה בעצם מקטין את ההתנגדות. יש לה אלקטרונים יותר מסלולי תנועה, הם זורמים בכיוון הזה. זאת הסיבה שבגללה ההתנגדות השקולה של שני האלה במקביל שווה לחצי ההתנגדות של כל אחד מהם. כדי שתחשבו על זה כי זה יעזור לכם. לבין מה קורה עם האלקטרונים. אני אולי אעשה סרטון שלם על המשמעות ההתנגדות. עכשיו, אופ. אני יכול למחוק את כל זה. הצירוף של שני הנגדים האלה שקול לנגד של 1.5 אום. ל-1.5 אום. עכשיו, נשארו לנו שני נגדים במקביל. כל המעגל הפך לזה, וזה די בסיסי, זה נגד של 1.5 אום, וטור עם 1 אום. אמרתי קודם מקביל, סליחה, זה בטור. 1.5 ורוד 1 שווה 25 אום, המתח על פניו הוא 20 וולט. מהו הסרם? חוק אום. המתח V שווה ל-I-R, המתח 20 שווה לזרם כפול ההתנגדות. היחד לכתוב, 2.5 זה השקולה כפול 2.5 אום. 5 חלקי 2, נכון? 20 שווה ל-I 5 חלקי 2. הזרם שווה, שווה? שווה ל חמישיות 20. זה שווה? הזרם I שווה 20 כפול שתי חמישיות, זה שווה 8 אמפר. 8 אמפר, זה לא היה כל כך נורא. אולי כשראיתם את המעגל בהתחלה, זה נראה די מפחיל. בכל מקרה, אם הבנתם את זה, אתם יכולים לפתור שאלות עם די מסובכים.